Cosminu subliniere, replic pentru Dan Voiculescu, dacă se dovedește ce s-a întâlnit cu Maior, în menânc pe Leria? Cosminu subliniere, patronul Realitatea TV, sublinierei Dan Voiculescu, patronul Antena 3, în subliniere îi trimit mesaje dure de la distanță, După ce Sebastian Ghica a afirmat, în direct la emisiunea lui Gâdea. Ce Voiculescu se întâlnea cu Maior subliniere I Coldea. După ce Voiculescu le-a solicitat, printr-o postare pe blog, lui Ghi subliniere Igu se spun public unde i când s-a văzut el cu Maior, Coldea sau Covesi, Cosminu subliniere de o tăioasă.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 Dar dacă prin investigații jurnalistice se dovedește ce s-a întâlnit cu Maior, în pe Leria, ce nici nu vede unde ar fi delictul să te întâlnești cu un director civil al SRI. <fie> Eu m-am întâlnit cu Toi după 1990, i-am avut curiozitatea să discuti cu pensionarii ce au fost efii de servicii în perioada comunistă. Iar asta mi-a folosit mult în activitate, cu siguranilor. Deosebirea dintre mine Idan Voiculescu este ce eu nu-mi permit să recunosc public asta, iar el nu. de boalarea întâlnirii cu Maior ar trebui să le irite, ci celelalte pre 89, dacă tot se enervează. Despre care întâlniri cunosc detalii, știu ce au fost cu acordul lui în avantajul statului român. I atunci, îi invit pe cititor să ghicească cauzarea reală lui Dan Voiculescu dacă sunt curioi, iar lui îi doresc sănătate. Fere ironie, doar zâmbind, a declarat Cozmin sub subliniere, pentru stirii pe sursero.